У Столаєвській спеціалізованій школі номер 22 навчається 1543 учні. Сьогодні середня та старша школи повернулися до очного навчання. 214 школярів відсутні за станом здоров'я, з них 14 з діагнозом коронавірус. «Будемо сподіватися, що діти вони були роз'єднані, інфекція не гуляла. Ну, будемо бачити динаміку за цей тиждень, але вже сьогодні ми почали відправляти дітей, які з медпункту пішли, сьогодні це вже було четверо дітей, які знову мають температуру і захворіли. Будемо бачити, яка ситуація буде на тижні. Взагалі по школі на сьогодні у нас обліковується, знизилась кількість дітей, які ковідні. 14 дітей вдома знаходяться, яких ще діагноз ковід підтверджений. Хоч два тижні тому назад це було 84 дитини були інфіковані у нас. Повернулася на учне навчання 14-річна Вероніка Єпіфанцева. Дівчина навчається в 8 класі. Каже, на дистанційній формі навчання було зручніше, тому повертатися до школи бажання не було. Зокрема, через страх захворіти на коронавірус. Я сама перехворіла коронавірусом і це дуже страшно. І я б не хотіла зараз навчатися в школі на дистанційне було краще. Тому що, напевно, на дистанційному мені подобалося більше, тому що можна було списувати, можна було не включати камеру, і ти сидиш вдома, тобі зручніше, ніж в школі. Іншої думки вчителька української мови та літератури Ірина Пашичева. Каже, учні втомлюються від навчання за комп'ютером, а у вчителя немає змоги приділити достатньо уваги кожному школяреві. Коли вони без нагляду... От, і навіть якщо вони сидять, то не зрозуміло, що в них там ще ввімкнено. Плюс, коли ти працюєш з дітьми в класі, ти завжди можеш запитати одразу, побачивши, що він там відволікся, десь щось не так зрозумів і так далі. Тобто потім на наступний урок випливає багато прогалин, багато якихось недоліків. Якихось помилок. От, за, за рахунок того, що, по-перше, дистанці... що діти дуже заморюються. Шостий, сьомий урок дистанційного навчання це вже просто мертві очі. Очі вправду втомлюються, каже восьмикласниця Єва Тодовший. Під час дистанційного навчання дівчина по декілька годин поспіль проводила біля комп'ютера. У мене ще трохи проблеми з зором, тому для мене це важче цілий день сидіти перед комп'ютером, а потім ще виконувати домашнє завдання. І більшість моїх підручників, якихось збірників теж знаходяться в онлайні, тому це важко саме для очей. А так мені все подобається. Під час навчання у класах учні одягають медичні маски за бажанням, а у коридорах пересуваються тільки в масках. Всі уроки школярі перебувають в одному кабінеті. Змінюється лише викладач. На перервах приміщення провітрюють. В коридорі вистівки нагадування про запобігання поширення ковід-19 та етикет кашлю. Наразі рішення про закриття класів на самоізоляцію залишається за керівництвом шкіл. Відповідно до чинного законодавства, якщо в класі виявилася дитина, в якій підтверджена коронавірусна інфекція, то такий клас закривається, і ми від останнього дня від відвідування дитини, дитини, коли був постійно діагноз, 14 днів, мамо, відраховуємо. Так? Але коли класи тільки діти хворіють простудними захворюваннями, то ось у мене відбулися консультації з то там, де більше 25 відсотків дітей хворих, ми такі класи переводимо на дистанційного світу. Світлана Клюсова, Юля Філімон, новини на Суспільному. Миколаїв.